Jeg er så heldig å ha fått med meg psykolog Henrik Herrebrøden. Henrik, har du noen tips til studenter i forhold til studiehverdagen sin? Hvordan er det fornuftig å studere? Där har jeg noen tips, absolutt det har jeg. Og det første jeg vil si er at det å studere er jo egentlig et privilegium, og det kan være ganske gøy. Så det jeg tänker er hvorfor ikke gjøre litt mer ut av det enn det mange gjør ved å bare lese pensum. Lese pensum først en gang, så en gang til. Repetert lesing har vist seg å være veldig vanlig, et foretrukket virkemiddel blant studenter. Det er dessverre ikke så effektivt hvis målet er å lære best mulig. Og så vil jeg kanske si det er jo ikke så gøy heller. Det å drive og lese og pugge bare det. Så her har vi jo mulighet til å kreativt. Men bare det å for eksempel lese en gang, men så legge bort boka. Snakk med en medstudent om det du har lest. Reflekter over det. Gjør som den kjente psykologen Kanemann. Gå en tur med en kollega som han snakket med, eller bare alene. Reflekter over det du har lært. Det går an å lage spill der du må få et spørsmål om noe, og så kan du produsere et svar. Lag deg noen tester, det finnes tester på, på nett, det finnes gjerne gode spørsmål i boka som jeg mener veldig sjelden blir brukt. For meg er det morsommere enn å bare lese og lese og lese. Så prøv å teste selv, og tenk gjerne litt kreativt på hvordan du kan gjøre litt mer enn bare å lese.